Дуже був чутєвий. Тобто він за всіх переживав, всім допомагав. Тобто люба людина чу могла чужа підійти, попросити допомоги, він допоможе. Тобто іскренне, скажімо так. Як доросла вже дитина. У Говали Володимира Іванова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Раково. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.